මාතා Może File, क़ ͉ televíz relateites, ཉཇ འཇ ཉལ པ ཇ ne です? ཇ ཤཀ འཇ མ པ? ན ཅག? ཅཏ ཏ ཧ� པ སུ འཇ པ ཡོ པ དང ར ལ ཐ ག ཇམ දරුවාට නපාටයි ඉගැන්වෙන්නේ නැතිනම් මොනවාද මේ උගන්වන්නේ කියන්නේ සමාජ සාහාර ධර්ම සාධර්ම තමන්ගේ ජීවිතය දියුණු කරගන්න ආකාරය තමන්ගේ ලෞකික සප ඔයා ගන්න ආකාරය ලෝකෝත්තර සපට යන ආකාරය ගොඩක් දිමෝකුවේ විසින් අපි දන්නවා නූතනයේදී ඉගැන්වීම සඳහා සෑහෙන වෙස්මාංශ වෙනවා නමුත් ඒ දරුවාට මෙලොවටත් පරලොවටත් ප්‍රයෝජනවත් විය යුතු යමක් විය යුතුයි ගොඩක් කලාවට බන්නේ මේ කතා කරන්නේ ප්‍රවීණ විද්‍යාව සම්බන්ධ යෝන බාලෝන පාඨිතන් යම් කිසි කෙනෙක් ළමයට ඉගැන්වෙනත් නා ඒ ඉගින්නීමට අවශ්‍ය රුකුල් දෙන මූලධර්ම කරේ නැතිනම් ආගම නොසෝභිත සභාව මැද්දේ මහා සභාව මැද්දේ සෝභමාන නොවේ මොන වගේද හංස බකෝ යතක් හංසයන් මැද්දේ කොකෙක් වගේ හංසු මැද්දේ කොකෙක් කිතුත් අපි တඟල් අඳුර ගන්නනේ ඒ වගේම නෝගත් මිනිස්සේ ගම්කේ සබාවක් මැද්ද කෑකෝස්සන් ගහලා එයාගේ දුර්මත පෙන්නකොට අපි දන්නව මොෝගතෙක් නෙමෙයි මොහු මේ කෑ ගහන්නේ මොහුට මේක වගේම අපිට තේරුම් කරන්න තේරෙන්නෙත් නැහැ කියන සිද්දීයි තමයි මේ ඒ අය මොන වගේද හංස මැද්දේ බකුව යත හංසයන් මැද්දේ ඉන්න කොක්කු මෙන් विद्यමාන වෙනවා කියන එක අපේ දරුවන්ට ඒ වගේම හිත උතුන්ගේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබාදීම තරම් දොන ලබාදීම තරම් එතන බුද්ධිය මහත් කරවීම තරන් සහයක් වෙන දරුවකුට නෑ එස නම් වේවා